Victor Ponta, discurs la evenimentul care a scos-o din minci pe Macovei, sunt foarte recunosctor ceea ce -a avut curajul să mei invitați. Victor Ponta a susținut un discurs joi, 22 martie, la Bruxelles, într-un cadrul unui eveniment intitulat Un viitor pentru Europa, organizat de Alianța Conservatorilor sud Reform sublinierătilor europeni, Acre. Invitarea fostului premier la eveniment a fost motivul invocat de eurodeputata Monica Macovei pentru plecarea din Acre. Ponta nu a ratat ocazia de a trimite segeci ce Macovei chiar în discursul de la Bruxelles. Sunt tocmai în mediul în care sunt obisuglumie Trebuie să mărturisesc, timp de 15 ani am fost membru al Partidului Social-Democrat din România. Nimeni nu este perfect. În fiecare zi când eram prim-ministru eram acuzat de politic de dreapta. vă sunt foarte recunosctor ceea ce a avut curajul să mă invitați aici. Pe deplin con sublinie ce o ce au distins doamne europarlamentari din România aproape ce v acuza acuzat ceea ce l a lăsat diavolul să intre în familia voastră. Sunt încrez or ce subliniere tici cum se le pe diavol sublinierei uneori chiar îl puteți face să se răzgândească, a afirmat Victor Ponta. Victor Ponta a susținut nevoia continuării proiectului european, însă nu fere asumarea unor responsabilități sublinierei cu reforme importante. Cred ce trebuie să fie construcția politică a viitorului. Este cea mai bună modalitate prin care cerile noastre se pot dezvolta. Nu este o opinie sentimentală, ci una pragmatică. Vin dintr-o car în care mulți oameni sunt frustrați de UE, de birocratia UE, de, de lipsa de eficiență. Dar, chiar sublinierea ia sublinierea, dacă am organizat mâine un referendum, 90 dintre români ar vrea să rămână în UE, pentru ce suntem oameni de subliniere, teci. Da, trebuie să schimbăm unele lucruri. Dar soluția nu este să ne despăcim, a afirmat fostul premier. Ponta s-a referit sublinierei la reformele care trebuie să vin din partea unor formaciuni europene precum acre sublinierei alde, dar sublinierei din partea unor mii subliniere cer naționale precum en marchie, în dauna vechilor încelegeri între pe sublinierei pesc.